Jurnalista Sorina Matei amenin cu dezvăluiri despre judectoarea Camelia Bogdan, va fi frumos. Avem toate sublinierea ansele se ne de un nou scandal legat de neregulile din sistemul de justiție din România. Asta reiese dintr-o postare fecut pe Facebook de jurnalista Sorina Matei care promite dezvăluiri despre una din cele mai reputate judectoare din România. O observ pe doamna judector Bogdan în corul de zâne. Eu până acum n-am scris nimic niciodată de Camelia Bogdan. M-am abținut cât am putut. Voi scrie de Camelia Bogdan. O să fie frumos! I voi începe cu nasul. Episodul nasul. Exact sublimierea. Dex! Nas, nasuri! Se. Partea median proeminentă a feiei, situată între frunte gur, servind ca organ al și al mirosului. Camelia Bogdan a devenit celebr după ce l-a condamnat pe omul de afaceri Dan Voiculescu la 10 ani de detenție.